ہیلو گائز آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں ہم کرتے ہیں فسٹ کمنٹ کا فری آف کاسٹ پروموشن جو پہلے ویڈیو پہ ہماری پہ کمنٹ ڈالتا ہے ہم اس کا چینل کا فری آف کاسٹ پرموشن کرتے ہیں تو پچھلی والی ویڈیو جو اس پہ فسٹ کمنٹ تھا وہ تھا مسٹر انیب کا جس کا گیمنگ چینل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے اس کو سبسکرائب کر لو اور اس کی ویڈیوز دیکھو اگر تو سبسکرائب لو اور اگلی یعنی اس والی ویڈیو پہ جس کا فرسٹ کمنٹ ہوگا اس کے چینل کا فری اف کوسٹ چینل پرموشن ہم کریں گے آج کی ویڈیو تھوڑی سی الگ ہے کہ شروعات ہم نے کہیں اور سے کی تھی اور باقی ہم نے چیز مطلب ویڈیو کوئی دوسری دکھا دی اس ویڈیو کو دیکھ کے دھوکے میں مت پڑنا میں پہلے ہی اس کو اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ ویڈیو شوٹ کہیں اور کرنے کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے لیکن ہم نے وہ ڈالنی پڑی مجبوری میں کہ ہم بزی تھے یار کام کاج کچھ ایسے ہی چل رہا ہے تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ دھوکے رہنا کہ آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ کہیں اور جگہ کے لیے تیار ہوئی تھی اور ہم نے گھما کے کہیں اور جگہ اس کو فٹ کر دیا ہے تو ویڈیو دیکھیں اور انجوائے کریں اور فرسٹ کمنٹ کے لیے آپ کمنٹ فرسٹ کمنٹ کریں اپنی ویڈیو کا پروموشن کرنے کے لیے اپنی چینل کا پروموشن کرنے کے لیے ہم ملتے ہیں ویڈیو کے بیچ پر. تو آج کا بلاگ ہمارا شروع ہو چکا ہے بالکل فسٹ مارننگ سے اور ہم آج آج کا بلاگ ہے جو شوٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ کو شاید ہم دکھا پائیں گے اور باقی ابھی میں سو کروٹ ابھی تھوڑا سا نہا دھو کے پھر فریش ہو کے پھر نکلتے ہیں اس کے بعد میں پھر آگے کا جرنی دکھاتے ہیں اوکے okay, ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور آخر میں ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہاں کہاں جاتے ہیں آج میں شاید تقریباً تقریباً تیار صحیح ہو چکا ہوں اور نہ دو کے فریش ہو چکا ہوں ابھی کپڑے پہننے اور نکلنا ہے ابھی ٹائم ہو رہے ہیں چھ بج کے انیس منٹ ابھی نکلتے ہیں فوراً دکھاتے ہیں آگے کی جگہ تو دوستوں بالکل میں ریڈی ہو گیا ہوں نکلنے کے لیے اور ایک دم تیار ہو کے بس نکلنا باقی ہے ابھی نکلتے ہیں دوستو دوستو آج کی ویڈیو ہماری کام کاج کو لے کر ہے کہ کافی دنوں سے بالکل اٹھال مار رہے تھے رمضان پورا نکل گیا ایسے ہی موج مستی کے ساتھ اور اس کے بعد میں موسم تھوڑا سا زیادہ سخت تھا اور اب آ گیا ہے زمیندارے کا وقت یعنی کن جو ہوتا ہے پیاج کا جو بیج ہوتا ہے اس کو اکھاڑنے کا کن کو کھودنے کا اور اس میں کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا لمبا سمے لگتا ہے اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے وہ ہم آپ کو سارا دکھاتے ہیں فلی ڈیٹیل میں کہ کیسے اس کو اپاڑا جاتا ہے اس کے بعد میں اس کی گڈیاں باندھی جاتی ہیں اس کے بعد میں اس کو لٹکایا جاتا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے دوبارہ سے زمین میں لگایا جاتا ہے اس کا ایک خاص سمے ہوتا ہے خاص ٹائم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو दिखाते हैं अगले वाले पार्ट कण कान को कण पढ़ रो बात कर बहुत फिर मिला ही टॉप को जुगाड़ میں ہم, کی ہیں, ہم ہیں ہزاروں میں, اب کی راہ, ہر چیز خاص ہے اب, کی اب کی جو ہے جو ہے وہ سما, ممت ممت ممت ممت سما ممت ہے تمہر سنی تو ربا ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تمہر سکے چیز اب چاہے زندگی ایسی جی تو بچہ ہے زندگی ہے सजा है हम है सब की नजर आए हर चीज लाज है सब है जो है वो समा है तुम्हारे सगी तो रब है जो है वो समा है तुम्हारे जीत अब चाहे इसीलिए खुदाई में बहुत जबरदस्त जैसे यहाँ सतुगा तो फर्स्ट में आपको ही मिलेगी माँची लग रहा है ऐसे ना यू बनाने मारा है वहां ये देखो मेहनत कर रहा हूँ ठीक भाई थैंक यू